בתאו 25 מעלות צלזיוס כטמפרטורה במעלות פארינייט, השתמשו בנוסחה להמרה לפארינייט, שהיא ש-F שווה ל-9 חמישיות כפול מעלות צלזיוס ועוד 32. למעשה אומרים לנו כי יש 25 מעלות צלזיוס, אנחנו יכולים להציב זה במקום מסיב, ואנחנו נקבל טמפרטורה במעלות פארינייט. בואו נעשה את זה, נקבל כי-F שווה ל-9 חלקי 5, כפול, כעת במקום C נציב 25 כפול 25 ועוד 32. כעת אנחנו יכולים לפשט את זה לפני שנכפיל. 25 כפול 9. זכרו, זה אותו דבר כמו 9 חמישיות 25 1. אנחנו יכולים למעשה לחלק את המחנה והמונה של המכפלה הסופית ב-5. אם נחלק 25 ב-5 נקבל 5. אם נחלק ב-5 ב-5 נקבל 1. אז כל זה מצטמצם ל-9 כפול... 5 ועוד 32 מעלות הפארנאייט שלנו. יהיה 9 כפול 5, אז זה 45 ועוד 32 מעלות, ש45 ועוד 32, זה 77. זה יהיה 77 מעלות פארנאייט.